Мазепа – крок до правди, частина третя. Московський цар перехопив ініціативу у свої руки. Його укази посіяли сумніви серед козацтва, старшини і нейтралізували значні сили гетьманців, які не були посвячені в мазепинський задум. З одного боку, Петро І вдається до репресій небаченої жорстокості, з іншою – звільняє українців від багатьох податків. Російський метод кнута і пряника робить свою справу. Москва терміново посилає на січ стольників з коштовними дарунками та грошима з метою купити підтримку запорожців. Але січовики на Козацькій раді майже одностайно проголосували на користь Мазепи. Більша частина козаків на чолі з Костим Гордієнком поспішають на допомогу гетьману. 31 жовтня 1708 року російські війська під командуванням Меншикова підійшли до фортеці Батури, 14 драгунських і 5 піхотних полків. Почали облогу міста Гарнізон гетьманської столиці На чолі з сердюцьким полковником Дмитром Чечелем На пропозицію здатися відповіли Умремо всі, а столиці не віддамо Ось вона, відома мазепинська мортира Важко навіть уявити, яку небезпеку носили випущені з неї ядра Недарма гетьман приділяв велику увагу гарматній справі З усіх війниць товстих стін фортеці З вікон башт, церкви та дзвіниці захисники влучнували обстріл корпусу Меншикова. Росіяни три дні безупинно штурмували гетьманську столицю, і все марно. Батуринці мужньо оборонялися і з нетерпінням чекали Мазепу та шведів. Петро І, дізнавшись, що шведи за 4 милі від Батурина, шле Меншикову депешу, щоб той або закінчував справу, або тікав звідки. Та знайшовся зрадник Іван Ніс. Він показав ворогам підземний хід до міста. О 6-й ранку, 2 листопада, російське військо, пробравшись тайником, підступно вдарило в лави оборонців зсередини захисних ухитлень. Побачивши московських стрільців, городяни кинулися їм навпереми, та було вже пізно. Розпочалась зловтішна оргія московських переможців. Трупи козацьких полковників прив'язали до дошок і пустили річкою Сейм, щоб налякати всіх, хто лише подумає про спротив інших козаків. Або четвертували, або набивали на палі. Розправившись з козаками, стрільці та драгуни з ненавистю кинулися на беззбройних і беззахисних цивільних громадян. За наказом Петра І було знищено всіх мешканців Батурина. Не шкодували навіть немовлят. Після розграбування місто було підпалено. Пожежа, яка вщен знищила гетьманську столицю, була настільки сильною, що цегла в руїнах мурованих будівель оплавилася і перетворилася на склоподібну масу. За кілька днів Іван Мазепа на власні очі побачив згарище столиці. Картина кривавого попалища вразила його у саме серце.